Γεια σας από μένα. Σας είχα υποσχεθεί διέρεση με διψήφιο διαιρέτη. Πολύ δεν αγαπάτε τις διαιρέσεις και το ξέρω. Οπότε θα σας προτείνω μια εναλλακτική. Να μάθετε καλά τα αποτελέσματα της προπαίδειας, όπως σας έχω προτείνει σε σχετικά βίντεο, την προπαίδεια του 2 διο... 4, 6, 8 και 9. Ε, και μένει λίγη προσπάθεια για το 3 και το 7 να την κάνετε εσείς Και έπειτα να κάνουμε αντί για διαίρεση, πολλαπλασιασμό και αφαίρεση. Πάμε να δούμε τα βήματα. Έστω λοιπόν ότι έχουμε να διαίρεσουμε το 695 με το 24. Κανονικά τονίζουμε δύο από δεξιά, 2 από αριστερά. Και ρωτάμε πόσες φορές χωράει το 24 στο 69. Όμω, πρέπει να είμαστε πιο προσεκτικοί, πιο προσεκτικέ. Οπότε, καλύτερο είναι να ρωτήσουμε αν το 24 χωράει στο 69. Και αν μας δυσκολεύει, σαν ερώτηση, μπορούμε πολύ απλά να ρωτήσουμε. Είναι το 24 μικρότερο του 69? Αν ναι, συνεχίζουμε. Αν όχι, τονίζουμε και άλλο ψηφίο. Έπειτα λοιπόν. Όπως παρατηρείτε έχω κυκλώσει δύο ψηφία το 2 και το 6 Αυτό που κάνω είναι να κυκλώσω τα δύο προς την ψηφία. Επειδή είναι 2 προς 2 Αν ήταν 2 προς 3 θα δείτε μετά τι μπορώ να κάνω Έπειτα λοιπόν σκέφτομαι ότι το 2 στο 6 χωράει 3 φορές Και πως το σκέφτομαι λέω τα αποτελέσματα της προπαίδεια του 2 και ανοίγω ταυτόχρονα δαχτυλάκια. 2, 4, 6, 3 δαχτυλάκια, άρα γράφω το 3 και έπειτα πηγαίνω και υπολογίζω το εξή. 3 φορέ το 4 κάνει 12, 2 και 1 το κρατούμενο. 3 φορέ το 2 κάνει 6 και 1 το κρατούμενο 7. Έπειτα σταματάω για λίγο και ρωτάω. Το 72 είναι μικρότερο του 69. Αν ναι, συνεχίζω το γράφω. Αν όχι, ρίχνω το 3 κατά ένα ψηφίο και το κάνω. 2 φορέ το 24 κάνει 48 και το 48 είναι μικρότερο του 69. Άρα το γράφω και κάνω την αφαίρεσή μου πολύ προσεκτικά. Έπειτα κατεβάζω και το 5. Όχι όμως δίπλα στο 48, αλλά δίπλα στο 21. Και έχω 215 Όμω Όμως τώρα έχω δύο ψηφία από δεξιά και τρία από αριστερά. Τι θα κάνω? Θα κυκλώσω δύο από αριστερά, γιατί τώρα έχω περισσότερα ψηφία. Και θα ρωτήσω πόσες φορές χωράει το 2 στο 21. Κανονικά χωράει 10 φορές. Όμως δεν μπορώ να γράψω αριθμό, διψήφιο αριθμό, συγγνώμη. Οπότε αυτό που κάνω είναι να γράψω 9. Και λέω 9 φορές 24. Οπότε, αυτό που κάνουμε λοιπόν, βρίσκουμε 216 και ρωτάμε το 216 είναι μικρότερο του 215. Όχι, άρα το 9 θα το κάνω 8. Λέω 8 φορείς το 24 κάνει 192. Άρα, το 192 είναι μικρότερο από το 215. Άρα το γράφω, κάνω την αφαίρεσή μου, βρίσκω το υπόλοιπό μου και έχω γράψει και το 8 μου εδώ και ρωτάω το εξή. Το 23 είναι μικρότερο από το 24. Αν ναι, τότε ολοκλήρωσα τη διαίρεση με επιτυχία. Αν όχι, τότε κάτι έκανα λάθο. είτε στις πράξεις, στον πολλαπλαισιασμό, στην αφαίρεση ή χωράει περισσότερες φορές και από τη βιασύνη μου το όριξα αρκετά. Αυτά! Δεν ήταν πολύ απλό. Αν σας δυσκολεύει κάτι θα χαρώ να απαντήσω στις ερωτήσεις σας. Αν σας άρεσε το βιντεάκι πατήστε like και εγγραφή στο κανάλι μου και θα βλέπουμε τέτοια κολπάκια για να κάνουμε τη ζωή μας ακόμα πιο εύκολη. Γεια σας!